Tervetuloa Osa Oveen! Moi! Mä oon laitila Heli ja toimin opintoohjaajana Osaovi hakijapalveluissa. Täällä osaa oveessa me ohjataan osa-olle hakeutuvia, ja meidän asiakkaita on ihan sieltä nuoresta peruskoululaisista aikuisiin, ja onpa ohjannut jonkun eläkeikäisenkin meille opiskelemaan. Tämä ohjaustyö on aika intensiivistä asiakastyötä, ja sen vastapainoksi mä vapaa-ajalla harrastan cheer-tanssia Northern Lightsin Marmonit Cheer-tanssi on cheerleadingin muoto, jossa stunttien ja akrobatian sijasta keskitytään tanssitekniikkaan. Mä löysin tämän lajin pariin omaan tyttären cheerleading-harrastuksen kautta. Seuraan perustettiin keväällä 20 aikuisten cheer-tanssijoukkueen, johon mä menin mukaan. Tämä cheertanssi on ihan parasta vastapainoa työlle. Täällä kun harjoitellaan kisakoreografiaa ja tanssitekniikoita, niin siinä ei paljon työajatukset päähän mahu. OSAO. Kaikki on mahdollista.